اللہ علیہ وسلم اللہ جی وَلَولا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِيهِمْ عَدُوًّا وَحَاقَ بِهِمْ ذِلَّةٌ وَعَارٌ كَذَلِكَ يَصْنَعُ الذَّلَّ كَثِيرًا ۚ اہلِ مکہ کو اللہ رب العزت نے, نے قوم عاد سمیت کتنی بستیاں اللہ نے ہلاک کی ہیں تباہ کی ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا بنیادی جو ثواب تھا وہ شرک کی دل دل میں پھنسے ہوئے تھے کا یہ عقدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کو اپنے عقیدے سے اس طرح کی میل کچھ دور کرے کیوں رب ہو رہی جو رب ربرمان کہتا ہے میں تمہاری شاہ جی کو ملنا ہو تو, درمیان میں کی ضرورت ہوتی ہے تو نہیں ملا جاتا چھت پہ چڑھنا اور سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے قرآن کہتا ہے اللہ رب رضا فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو تو مسلمان کا عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کے سے وہ طلب کرے مانگے اللہ رب العزت اس قدر جب قریب ہے اور جب اللہ رب العزت کا دربار چوبیس گھنٹے کھلا ہے ہاں اور یائے کرام دین ان کا احترام عزت اپنی جگہ پر ہے اور وہ ہم پر لازم ہے جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے ان سے دعا تو سنت نبوی ہے لیکن جب اللہ کا ولی بھی دنیا سے چلا جائے رب تو اللہ رب الزت نے یہی عقیدے کا رد کیا ہے دی دی تو پیارے بھائیوں ہم गौर کریں کے کو ایمان تمہارے لیے معیار ہے یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی بستیاں ہلاک ہو گئیں برباد ہو گئی بستیاں اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی التیں نشانیاں یہ اللہ رس نے بار بار قرآن میں مختلف مقامات پر ان چیزوں کا تذکرہ کیا فطرت کی ہے انسان کو بیسے اتنا ان کی بقایا جات رکھے ہیں کچھ آثار رکھے ہیں کہ تاکہ آنے والی نسلیں ان کو دے کر عبرت حاصل کریں تاکہ وہ رجوع کریں لوٹ آئیں شرک کو چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کی سوا قربان قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا اس کو, اس کو عارق کہ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جب ان پر آیا جب ان پر غزب آیا اللہ رب العزت کا تو کیوں نہیں ان لوگوں نے ان کی مدد کی یہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہے مانگنے والے بھی کمزور جن سے مانگا جا رہے وہ بھی کمزور ہیں بل بلکہ ان اور یہ جب مدد کا وقت آیا جب ان پر پریشانی آئی جب مشکل کا وقت آیا تو وہ سارے مشکل پوشاک نظر نہیں آئے مشکل کشاہ وہی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت سنیں ہر کسی کی سنیں ساری زبانیں جانتا ہو جس کو نیند آنا تو دور کی بات ہے اونگ بھی نہ آتی ہو یہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہوں مشکل کشاہ وہ ہوتا ہے اگر دیکھیں میں اردو جانتا ہوں یا میں انگلش جانتا ہوں تو مجھے کوئی میرا م... جس کو میں محبود م... میں نے سمجھ رکھا ہے یا جس کو میں نے اپنا پیشوا بنا رکھا ہے اگر وہ میری زبان نہیں جانتا جس کے آگے میں سر چکا رہا ہوں تو پھر وہ تو محبود نہیں وہ تو مشکل خوشحال نہیں کیوں میں مشکل میں جب پھنس جاؤں گا میرے محبود کو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اگر وہ زبان نہیں جانتا تو وہ میری مشکل کیسے حل کرے گا اللہ وہ ذات ہے جو ہر زبان جانتی ہے اللہ وہ ذات ہے جو ہر وقت سنتی ہے ہر کسی کی سنتی ہے یہ نہیں وہاں نمبر لگے ہوگئے پہلے آپ کی بات سنی جائے گی جان صاحب بیٹھے ہوئے پھر اس کی پھر اس کی ترتیب اللہ ہر ایک کو بیک وقت سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ لطیف ہے وہ بریک بین ہے وہ چبار ہے وہ کفار ہے اللہ رب العزت کہ جب مدد کا وقت آیا تو وہ سارے گم ہو گئے اس کو ان کا جھوٹ تھا وہ ماں اور جو وہ تھے یا تارون کی طرح باندھتے جھوٹ باندھتے کرتے تھے کہ جی یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بجائے اور شہید کی نعمت سے مالا مال فرمائے